Kirjaa vienyt minut erilaisille seikkailuille. Uusien oppii, kokemusten äärelle. Matkalle maailman ääreen. Paikkoihin, joihin mä en ehkä pääsisi niin ilman kirjoja. Matkoille ympäri maailmaa, historiaa ja tulevaisuuteen. Lukeminen antaa minulle... tietoa, Turvallisen ja rauhallisen tunteen. Paljon ideoita. Uusia elämyksiä. Hyvän fiiliksen. Aikaa niin nollata. Lukeminen tuntuu parhaimmillaan inspiroivalta ja vapauttavalta. Seikkailulta. Hiljaisuudessa. Mielenkiintoiselta. Sellaiselta matkalta, jonka varrella saa paljon uusia ystäviä ja paljon uusia kokemuksia.